قصه جديده قصه حب وخايف لا تكون بعيده عن درب بعيده ويدوب القلب عايش قصه جديده قصه قصه حب لا تكون بعيدي عن درب بعيدي ويدوب القلب انا ما بقدر اعيش من دونك عم شوف كل العالم بعيونك انا ما بقدر اعيش من دونك عم شوف كل العالم كل ما فكر فيك لحظة بيكبر في إحساسك كل ما عينك تدمع دمعة بسكر من دمعتك كل ما الليل طفي طف شمعة يزيدو بقلبي حراسك كل ما فكر فيك لحظة بيكبر في أحساس كل ما عينك تدمع دمعة بسكر من دمعة كاسك، كل ما الليل طفي شمعة بزيدوا بقلبي حراسك، كل ما فكر فيك لحظة بيكبر فيي إحساسك، كل ما عينك تدمع دمعة بسكر من دمعة كاسك، كل ما الليل طفي شمعة بزيدوا بقلبي حراسك قصة جديدة قصة جديدة قصة حب فاك لا تكون بعيدة عن درب بعيدة ويدوم القلب عايش قصة جديدة قصة جديدة وخايف لا تكون بعيدي عن درب بعيدي ويدوم القلب و